تاكسيات ديال جماعة الربايشة ثم كينضموا الاضراب الوطني ديال النقل فضلها هذا ممر الان بمدينه العرائش متجهين للمدروق على الرباط ونعمرهم ما يخدموا ايوه يا هي يا يا ابو يا أجل.